الله الرحمن الرحيم وبه نستعين هذا الانذار الاخير نطلقه والنهائي الى جمهورية مصر العربية وشعبها وحكومتها حتى يعني تدبر امرها من احتمال انهيار السد العالي قريب جدا واشيك ولا نعلم متى يكون لكنه اقترب الامر فاحذروا وتجنبوا شواطئ النيل وكل من عليه ضفاف النيل سوف يزول فمن الافضل لكم ان تبيعوا ممتلكاتكم وكمان المراكب العوامات فعلى نهر النيل ومراكب اللي هي بتاعة المطاعم والكلام ده كله وكل ما هو ما هو منسوبه أقل من الترع والمصارف والكلام ده كله ياخد حذره ويعني يبتعد بقى عن نهر النيل بأي طريقة كانت اللي ما عايز ينقذ نفسه كل جزر النيل سوف تغرق الألف جزيرة اللي موجودة على النيل بما فيها جزيرة الوراق دي سوف يتم تدميرها تدمير كامل حذرتهم قبل كده ان هما يسمعوا كلام الحكومة ويمشوا من الجزيرة دي لانها مش دايمه ليهم يعني لو راحوا سكنوا يعني في هضبة المقطم احسن لهم اي حاجة مرتفعة بعيد عن النيل بعشرين متر على الاقل تبقى كويسة والدلتة دي يا رحمن يا رحيم عليها هتبقى كل ده اصلا مكتوب وقريته في التوراة والانجيل وحتى في القرآن موجودة في سورة الكهف اللي هو السد اللي ينهار وقت وربنا يجعله دكة هو السد العالي يا جماعة وفي فيديو مخصوص عبّله عن يأجوج ومأجوج في القناة يوضح لكم الأمر أكتر إن كنتوا غير متيقنين من هذا الموضوع لكم في دبة الأرض الملكة كليوباترا مدينة الحمام الكيلو سبعين لكن مفيش حد عاوز يشوف ده ولا يهتم بامر السد العالي يبقى انتوا احرار حرين في نفسيكم وانتوا منعتوني من ان اقيم السد الوقائي لكم عندما تقدمت الى وزاره الراي والموارد المائيه ومعايا خطاب مسجل منهم وانهم رفضوا هذا الكلام فخلاص خلاص يبقي انتهي الأمر وحسم الأمر واحترسوا وخلي بالكو من كل شيء المصيبة هتبقي كبيرة جدا وفاجعة وشوفوا باكستان بيحصل فيها ايه دلوقتي وشوفوا بقي نهر النيل ده بيمشي علي كام مدينة علي كل مدن مصر تقريبا يعني 80% في المية من مدن مصر هتغرق. انا بحذركم وده تحذير الاخير والنهائي وبعد كده يفعل الله ما يريد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان معكم امل حسني من مدينة الاسكندرية متنبئ بعلامات الساعة الكبرى وحدوثها من مصر تليفون زيلو اتناشر تمانية خمسة سبعة تمانية تسعة سبعة اتاربعة وشكرا على حسن استماعكم